Okay, so saya nak sambung balik berkenaan dengan fikir long term dengan short term. Okay, buku tiada excuses untuk self-discipline. Eh. So, Dr. Edward Benfield daripada Harvard Institute mengatakan lima, daripada 50, 50 tahun punya penyelidikan, kan? Uh, macam mana dia study the reason uh, uh, behind the socio-economic mobility dekat Amerika, dia kata uh, most successful people are long term thinkers. Ah ha, ini betul seperti apa yang disebut oleh uh, apa tu uh, uh, tokoh terkenal lah uh, macam Jim Rowan dia kata manusia ni dia selalunya dia overestimate short term tanpa tetapi dia underestimate long term. So kalau kita tanya dia ah oh lain-lain dalam 3 tahun 4 tahun apa kau nak? Oh aku nak kereta besar aku nak ni. Tapi bila cerita pasal 10 tahun 15 tahun dia tak dia tak fikir ataupun dia punya ambition dia rendah. Ha, jadi dia sepatutnya terbalik. Short term tu sedikit. Long term 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun baru cerita besar. Faham tak? So kalau sekiranya you nak cerita okay, lagi 2 tahun you nak ada rumah besar banglo, ai takkan mengiyulah. Ada cikgu yang mengajar macam tu sebab saya saya pergi pergi pergi banyak buat a uh, buat tok Uh, jadi session saya ialah berkenaan dengan hartanah. Tapi sebelum tu hari-hari sebelum tu dia buat talk macam nak bagi semangat motivasi. So saya tengok kadang-kadang apa yang dia tulis dekat papan kenyataan tu macam oh within 2 years I nak kena ada 2 million ringgit. I dah kena ada rumah besar, banglo besar. Ah huh? ah uh, I ada, kena ada uh, I nak perlu ada kereta lambung Lamborghini. So you imagine. Is it uh, attainable? Kalau kadang-kadang biasa memang susah lah. Eh. Unless kalau you kahwin dengan apa sugar daddy, sugar mommy yang kaya lepas tu orang tu mati, then you dapat harta tu ok lah. But the thing is it's not very easy not easy lah. Even though you push macam mana pun, ah tak akan berlaku lah. Eh. So orang akan selalu dia fikir long term, eh short term saja. Dia tak fikir pasal long term. Eh. So, practice long-term thinking applies to kerja, career, kita punya perkahwinan, relationship, money, personal conduct. Macam saya kata buku yang uh, saya suka bagi tu macam buku apa? Compounding in, uh, effect. Compounding effect is about long-term. Sama juga dengan hartanah, it's about marathon. It's not about sprint, okay? Marathon, okay? So, kalau sekarang ni kita ada Olympic kan, marathon selalu bila? Maraton, Maraton mi acara bila hari terakhir kan last sekali marathon Aha. so Maraton dia kena ambil banyak masa you kena you kena you tak boleh fikir okey aku nak jadi kaya tahun depan aku dah kena ada uh, kereta mewah that's not what you that is not what you need to do here lah eh kalau sekiranya ada leader-leader lain yang cakap macam tu i i wish you all the best lah tapi saya bukan jenis jenis tu saya nak you sustain, eh? you sustainable sampai you tua, kan? bukan nak cuba nak squeeze you, so Fikir pasal long term, fikir macam mana yang apa yang you perlu buat, bagi saya, saya dah bagi dah formula dia, very simple kan, jadi follow je formula tu eh? Sama juga dengan perkahwinan you, bila you nak kahwin dengan orang tu, you kena fikir yang you akan Sampai ke jana dengan dia kan, orang dulu sampai ke anak cucu betul tak, lepas tu sampai ke anak cucu cerai kan sampai ke akhirat sana, so kamu kena fikir, and then bila kita fikir pasal uh, seseorang itu, okey inilah orang yang akan, aku akan share hidup aku sampai ke akhirat, you think kalau sekiranya orang tu uh, picit ubat gigi salah, you think uh, akan menyebabkan you nak bergaduh ke dengan orang tu? Uh, saya ingat lagi 2 tahun lepas ke macam tu, ada orang, hmm. dia sebab sah, suami dia picit ubat gigi kat tengah, dia suka pijit daripada tepi sebab suami dia pegang pijit dia daripada tengah dia bercerai dengan suami dia I amin mean, itu salah satu sebab kita tak tahu apa isi uh, cerita di sebalik cerita kan uh. so kalau sekiranya you merasakan bahawa ini adalah orang yang you nak spend your life with sampai eternity you rasa kelebihan ataupun kekurangan dia atakan uh, dia ada banyak kekurangan ad ada kekurangan You rasa you akan macam disebabkan kekurangan you, itu you akan lupakan ataupun you akan ok, I I I don't want to do anything dengan you. Macam mana you boleh cakap macam tu, kau lah segala-galanya sebelum kahwin, sebelum kahwin you are my everything kan. <laughs> macam lagu tu kan, macam lagu Mak Saleh tu kan, you are my everything kan. <laughs> Tapi dah kahwin 6 bulan cerai, macam mana boleh jadi macam tu. How, how, how can you say you, uh, you are my everything, lepas, lepas tu bila you dapati dia ada masalah sikit, dia dah cerai, okey, so fikir long term, eh? termasuk dah duit, duit pun sama, eh? you have to fikir pasal long term. So, orang yang orang yang berjaya, dia memastikan semua yang short term ni, short term, short term short term ni, dia consistent dengan apa yang dia nak end up long term. Kalau siapa baca buku uh, Seven Habits of Highly Effective People, kan? yang pertama dicerita pasal apa? Antara yang pertama, uh, selain lain dan berapa aktif kan, yang ketiga, eh? Dia yang ketiga pertama tu ialah apa tu? Have the end on your mind, apa lebih kurang macam tu ha? Eh? Siapa tahu? Maksudnya, you kena ada apa penghabisan dekat dalam otak you ha saya lupa dia punya ni eh, saya cuba check balik apa exactly seven habits ya okay. yeah, maksudnya uh, kita buat kerja tu, kita kena fikir begin with the end of mind ha. maksudnya apa yang penghabisan, paling penghabisan sekali penghabisan sekali ialah bila kita mati kan, ha, dalam buku tu dia cakap you mati nanti kat mana kedudukan you Siapakah yang ada di uh, perkebumian you? Siapa yang hantar you pergi ke kubur? Apakah yang dia rasa tentang you? Apakah, apakah dia kata oh, dia ni bagus dia ni ini dan itu? Apakah dia? So you have that that itulah dia you dapat you dapat itu gambaran tu jadi you work towards that. Ha, itu 7 habit of effective people. So, apa saja yang kita buat short term, dia kena berpaksikan kepada kita punya apa yang kita nak di akhir nanti, okay. Perhaps the most important thing dia kata kat sini, sekejap. The most important thing is, apa yang paling penting ialah sacrifice. Ah, ah pengorbanan, ah pengorbanan. You nak berjaya, you must willing untuk berkorban. Berkorban apa saja kan. Atta, ataupun nyawa. <laughs> Siapa tahu lagu tu? Lagu Piramli tu kan. Ah, ha. ha, Bagus, Rabah ada buat nasib sama. Lebih, lebih kurang dia ubah sikit. Betul. Apakah sanggup you korbankan? You sanggup korbankan apa saja in order for you to achieve apa yang you nak. Kalau sekiranya itu, apa yang you nak itu sangat significant, You are willing to do whatever you it takes for you to achieve that. Betul tak apa yang saya cakap? Kalau sekiranya you betul-betul nak, you betul-betul nak, you betul-betul nak, you sanggup lakukan apa saja as, uh, in order for you untuk mencapai benda tu. Kalau sekiranya you tidak melakukan apa yang sepatutnya, dan you kena remind. Ingat, inilah aku nak, aku tak sampai tempat asal, tempat yang aku nak tu kalau sekiranya aku tidak melakukan something. Betul tak? saya baru-baru ni saya banyak tengoklah, tengok belajar balik macam mana apa tu, business minded kan. macam mana kita punya mindset kena buat berbuah berubah. Saya ada cakap berkenaan dengan a tip kan, tip construction tip yang orang bawa pergi ke construction yang dia beli, tu kan kalau you pergi kat kedai dia ada macam-macam, ada yang 20, 20 kaki, ada yang 50 kaki, whatever eh? saya tak tahulah kan ha, tapi, katakan kalau saya tarik mode label tu man, you tak tahu apa yang ada kat dalam tu sama juga dengan diri you you tak tahu berapa panjang umur you faham tak? you tak tahu berapa panjang umur you kalau you tak bertindak sekarang kemungkinan, apa yang you inginkan apa yang you hendakkan, you tak dapat capai, you have to work ingatlah macam saya dah lima puluh kan, ha, saya dah lima puluh, saya dah dah nampak lah you ingat you muda, you boleh buat berlaku apa-apa saya, bila, bila you dah sampai lima puluh kan keinginan you nak, tapi you punya badan dah tak boleh buat um. you nak buat, tapi you punya badan tak boleh, very simple, saya nak jalan kaki, tak boleh, I cannot walk sebab kaki saya akan sakit So, um, apa yang saya boleh buat, saya boleh naik masuk Itu je. So I wish I could jalan kaki or jog. Kalau sekiranya you muda, you tak buat benda tu, nanti you tua tu you rasa you nak buat tak akan berlaku. Sebab you punya ability dah kurang. Faham tak? Begitu juga dengan you punya sekarang ni, you have to buat cepat in order for you to capture benda-benda lain. Eh you cuba dapatkan you punya first million ni cepat mungkin in order for you to buat apa yang you nak yang lain okey so you kena ada willingness untuk sacrifice ah ha? kepada kepada orang yang you sayang spend many hours and even years preparing untuk study upgrade your skill sebab ini perjalanan yang jauh kalau sekiranya you kecewa dengan saya kekecewaan kamu dengan saya tu hanyalah sedikit, sedikit je compare dengan ilmu lagi yang ada kat luar tu contohnya you kalau kalau sekiranya you kecewa ni coach ni dia dia tak ajar betullah kan you jumpa dengan saya bitungan saya call saya saya akan tunjuk kamu jalan sebab kadang-kadang saya ni pun manusia saya terlupa kan saya terlupa uh, tentang apa yang saya perlu lakukan untuk fulfill kamu punya needs sebagai seorang pun dengan anak jadi kalau saya terlupa kamu ingatkan saja kan uh, so jangan kecewa communicate Okay, uh, and then willing to sacrifice untuk diri you, untuk family you ha? Dalam buku Teng X dia kata apa? Dia kata kejayaan adalah you punya obligation Obligation you, especially kalau you seorang suami eh, You punya tanggungjawab untuk berjaya Sebab anak-anak you, isteri you, semuanya mengharapkan you punya kejayaan Sebab isteri you tak kerja anak-anak you semua tak kerja, it's all you punya bahu kan ah, so you have to work, okay and your ability to think long term is developing skill eh? you kena develop a skill, and you kena develop skill sebab kalau you fikir short term, kan? you fikir uh, oh aku tak, aku tak pandai, you akan down tapi kalau you fikir long term, oh ini benda yang aku perlu lakukan in order untuk aku berjaya So you boleh develop new skill, okay? So far okay? Okay, so short term gain can cause long term pain. Kalau you pikir pasal short term gain, oh aku nak aku nak relax, uh, besok lah aku, aku buat, besok lah aku, aku buat, besok kalau aku buat, apa? Short term gain can cause long term uh, pain, okay? You ada dua. Ni biasa you you, you dengar kan? ada dua kesakitan yang you akan alami. Ha, dengar ni, ini sangat penting. Eh budak-budak muda ni semua. Ah ha, ha, Rolling ada dua kesakitan yang you akan you perlu you akan alami dan you kena pilih. Satu, kesakitan atau the pain of discipline which is weight kilogram ataupun which ounces. Kesakitan disiplin kesakitan kesakitan of the pain of the, uh, discipline ialah you kena buat you kena hunker down you kena buat kerja setiap hari kena buat call kena check kena iklan kena call call uh, owner kena apa semua itu kesakitan self discipline betul tak kena ikut rutin dia punya berat dia sekilogram dan yang kedua ialah the pain of regret ah the pain of regret kesakitan, kepayahan, keperitan menyesal, the pain of regret dia weigh tons, berapa ramai orang yang menyesal sebab dia tak melakukan sesuatu perkara, betul tak? ada dua benda ni you terpaksa lalui, sama ada you go to your the hardship of uh, discipline ataupun you go to the hardship of regret, mana pilihan you? Cepat, siapa pilih apa? Siapa pilih satu? a uh, asah uh, disiplin you sanggup saya disiplin ataupun you sanggup regret kalau siapa yang cakap disiplin uh, saya buat cool lah eh. you cakap yeah. bia tunggu jap tunggu jap belum lagi siapa yang sanggup untuk untuk hadapi kepayahan disiplin jawab bia yeah. siapa yang sanggup untuk hadapi kepayah kepayahan regret penyesalan ke benda yang dah lepas yang tak boleh buat jawab no cepat siapa yang sanggup menyesal siapa yang sanggup menyesal you baru nak you baru nak nak nak, nak, nak ada duit untuk nak nak bawa anak you ataupun uh, mak you pergi haji you dapati mak you dah meninggal dunia siapa yang siapa yang sanggup tu ataupun sekarang better you buat sekarang you whatever duit yang you ada you simpan sekarang supaya memanglah susah sebab you terpaksa simpan RM100 RM200 setiap bulan You punya apa yang you nak McDonald's, KFC, Pizza pizzahan tu lari, pizzahat. <laughs> Domino's pizza tu lari, betul tak? Ah, ha, so mana satu yang you nak? You sanggup yang mana satu? Ah. Ha? Saya dekat sini semua orang sanggup untuk disiplin, tak sanggup untuk menyesal, betul tak? Nah. Ha? Sanggup untuk disiplin, tak sanggup untuk menyesal. Ah. Ha? So saya saya yakin you guys sama dengan saya. Biar kita susah kita buat disiplin ni. Biar kita susah. Sebab apa? Sebab daripada kesusahan disiplin ni kita akan senang pada akan datang, hari mendatang, eh? So dia kata kat sini the law of preserve consequences, consequences, eh? preserve eh, perverse consequences, eh. Bermaksud a short term action aim and immediate gratification can lead to perverse. Perverse tu terbalik. Eh? the opposite consequences of those that which was in you you aim benda yang bagus kalau you lebihkan yang apa tu gratification lebihkan kepada benda yang kecil ni dia akan terbalik okay, so saya haramlah eh saya harap you guys uh, bersungguh-sungguh buat hartanah ni. jangan menyesal bila anak you baru dapat pergi dapat pergi ke university yang bagus tapi you tak ada duit nak bayar ataupun jangan menyesal kalau sekiranya apa tu uh, mak you telah dipilih dapat pergi haji tahun depan tapi you tak ada duit nak bayar bukan banyak pun kan, RM10,000 je eh, you jual satu rumah pun boleh settle, kan faham tak? Ha? so saya harap you guys teruskan usaha jangan menyesal kemudian hari kita biarlah kita sakit sekarang biarlah kita go through the severity ataupun the kilogram weight, weight of self-discipline rather Dan kita kena hadapi the tons of uh, regret later on, okay so itu saja untuk hari ini, dah pukul 10, so saya harap you guys akan terus bersemangat jangan berhenti, terus buat kerja, ha? terus sambung dengan kerja you, buat prospecting, buat listing dan kita jumpa lagi insyaAllah esok. Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini sekedarnya. Ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tips pelaburan -tip hartanah serta kejayaan hartanah. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification tabs subscribe dan Kita jumpa lain kali.